Technika, jak fungovala Čtyřkolka, tě v posledních dnech trochu trápila. Mám tím na mysli spojku pneumatiky. Co dnes na nejdelší etapě? Dneska žádná pneumatika. Žádný technický problém, až teda, na, že mi přestalo fungovat jedno oko, ale to bez toho jsem se obešel, takže jsem se vůbec ničím nezdržoval. Ono zase, aby jsme ujeli ty kilometry, tak museli natáhnout určitě rychlýma pasážema, takže se střídali rychlé planiny a vždycky úsek dun, třeba 2-3 kilometry, jenom pak zase rychlá planina, pak zase duny. Jo, tak, takovýhle pásy se vlastně jeli celý den. Jedenáctý v etapě, desátý celkově, to vypadá zatím a nechci nic zakřiknout na zlepšení tvého maximálního místa, nejlepšího umístění na Dakaru. <laughs> jo, tak jo, no, za samozřejmě tam byly nějaký asi strát, nějaký časy, že jo, hodiny, uvidíme jak to bude pak finální výsledky, tak si to proštuduju, ale že jinak super.